לפני שנעבור הלאה לפונקציה אחרת ניקח כאן גם את הנגזרת החלקית של הפונקציה שלנו f של xy או הנגזרת החלקית של z בהתייחסות ל-y. נרשום זה באדום. הנגזרת החלקית של z בהתייחסות ל אנחנו שואלים כעת כמה z משתנה בהתייחסות ל כאשר x הוא קבוע. זה x בריבוע אנחנו הנגזרת של קבוע בהתייחסות ל-y היא 0, לכן נתעלה מזה. זה ביטוי של xy, הדרך בה נעשה זה, זה כעת, y זה משתנה ו-x זה קבוע. אז מה תהיה הנגזרת של, אנחנו לא יודעים, 5y בהתייחסות ל-y זה יהיה 5, לכן נגזרת של xy בהתייחסות ל-y פשוט x. ומה יהיה נגזרת של y בריבוע בהתייחסות ל-y? זה יהיה 2y. אתם לראות כי זה די סימטרי. הנגזרת החלקית של z בהתייחסות ל-x היא 2x y, ואני מגזר את החלקית בהתאחסות ל-Y, X ועוד Y, וזה בגלל שהמשוואה הזאת של עצמה היא סימטריים, ה-X'ים וה-Y'ים נראים אותו דבר. נבחר כעת X שווה ל-0.2Y, וזה שווה ל-0.3. למעשה, עדיף כי נמחק את זה, בגלל שאנחנו בחרנו נקודה אחרת, כאשר סרטטנו את זה, אנחנו סרטטנו את זה רק כדי לחסוך זמן. אנחנו לא חושבים כי ניתן נכלול זה באיזה נוסף. מה עשינו כאן? בחרנו את הנקודה X שווה ל-0.3, ו-y שווה ל-0.3. כאשר x שווה ל-0.3, אז y שווה ל-0.3, ולמה שווה אז z? בואו נראה, 0.3 בריבוע זה 0.090, 0.3 כפול 0.3 זה 0.090, כלומר z שווה ל-0.27. ברור, פשוט נציב 0.3, למקום ה-x וה-y, ונקבל ש-z שווה ל-0.27. מהי הנגזרת החלקית של z בהתייחסות ל-x בנקודה הזאת? הוא יכול נכתוב f של x בהתייחסות לנקודה y, כלומר, x שווה ל-0.3 ו-y שווה ל-0.3, זה שווה. חישבנו את זה, נראה, 2 כפול 0.3 זה 0.6 ועוד 0.3 זה שווה ל-0.9. כלומר, השיפוע בכיוון x בנקודה הזאת הוא 0.9. אם נחשב את הנגזרת החלקית בהתייחסות ל-y באותה נקודה, 0.6, גם היא תהיה 09 נראה אם אנחנו יכולים להראות זה. נציג כאן את שלנו. הנה הוא, זהו הגרף, המשטח הזה פעם נוספת הוא המשטח של z, שווה ל-x בריבוע ועוד xy ועוד y בריבוע. והתיבה הזאת היא סוג של תחום ושל מימדי ה-x וה-y שהגדרנו. סוג של, אנחנו גבלנו את זה ביהיה שזה מתחיל לגדול מהר, ואתם לא תוכלו לראות את הדברים המעניינים שמתרחשים כאן קרוב, אבל זה מה שעשינו, הקו האנכי הזה, אנחנו רק רצינו להראות לכם שכאשר x שווה 03 y שווה ל-0.3 ו-z שווה ל-0.27. זה, זה עוזר קצת לראות, להראות ל'חם כי, כי זה מראה עם איזה נקודות אנחנו עובדים. בשני הקווים האלה אם אנחנו חושבים על זה, זה הקו בו y קבוע, רואים? זה יהיה שיפוע של זד או השינוי במשטח בהתייחסות ל-x בנקודה הזאת, ברור? זה יהיה הקו המשיק בהתייחסות ל -X. אתם לראות בזה, אם מחלים מירות בזין, אם אתם תחזיקות את Y, כבורה, זה הוא כב and משיק לנקודה הזאת. ואם אתם תחזיקות את X כבורה, זה יא הכב, המשיק לנקודה הזאת. משה אמרנו בשורה קודם, אתם מחלים לקבל, כנ"ל, מהasse כב משיק סופי. המחייבים לבחור את הכיוון שאתם רוצים ללחت, במשורה X Y, ואז אתם מחלים לсрת את הכב and משיק. וזה הסיבה שבגללה עסינו ב Torah חללה ניקצרת חלקי. ואמת שזה די מגניב. אתם ממה שיכולים לעשות כאן קירוב של זה. נעשה קצת יותר קירוב. אנחנו רוצים להתקרב לאזור המעניין. נתרגם את זה. זהו החלק המעניין. נסובב את זה. אתם ממש יכולים לסובב את זה. זהו המשיק. זה מרייק הנגזרת החלקית של הפונקציה בהתייחסות ל-y השיפוע 0.9. והקו הזה מרייק הנגזרת החלקית של השיפוע או, או הנגזרת החלקית של הפונקציה סליחה נגזרת החלקית של z או שלנגזרת החלקית של הפונקציה בתכסות ל-x 0.9 בנקודה הזאת. בנקודה שבה x שווה ל-0.3 ו-y הוא 0.3. ברור, x זה 0.3 ו-y זה 0.3 ו-z שווה ל-0.27. אנחנו יכולים לסובב את זה כדי לקבל יותר תחושה. נראה לנו כי התיאור הגרפי של הדברים נראה לפעמים קצת מצחיק, אבל אתם רואים כי שני קווים משיקים בנקודה הזאת. האמת כי אין שני קווים והמישור שמוגדל די שני הקו... הקווים האלה, או כל שני קווים משיקים לנקודה הזאת, מגדירים את המישור המשיק למשטח. לכן יש לכם רק במישור אחד שמשיק למשטח, אבל בתוך המישור, המשיק, יש מספר אינסופי של קווים משיקים. בכל מקרה, זה הכיף בתיאור גרפי. כעת נמשיך עד שאימייס כל מיני בעיות בנגזרות חלקיות, כדי שתתרגלו למתמטיקה של זה. נמחק את זה. נעשה כעת אחת שאולי תבלבל אתכם, אתם uh, תראו כיצד לעשות אותה. נניח כי f של xy ואנחנו נגביל אותה לשלושה מימדים, למות שאנחנו יכולים לעשות ליותר. בעצם אולי נעשה זה עכשיו ביותר בגלל שאנחנו מתכוונים להציג את זה בגרף. נניח כי זה x סינוס של x קוסינוס של y. נוציא כעת את הנגזרת החלקית של f זאת עדיין תהיה פונקציה של x ו-y. אנחנו נתייחס ל-y כאל קבוע. קוסינוס של קבוע זה יהיה פשוט קבוע. אנחנו יכולים כמעט להתעלם מזה. זה כאן אנחנו יכולים להגיד כי זה יהיה קוסינוס של y כפול, הנגזרת של זה בהתייחסות ל-x. אתם יכולים להגיד קוסינוס של y, וזהו פשוט מספר. הקוסינוס של y זה יכול להיות פשוט 5, או πי, או כל דבר אחר. קוסינוס של y, כעת, בגלל שאנחנו עושים נגזרת של קבוע, זה פשוט ישירות מתוך הנגזרת, ואז אנחנו נעשה הנגזרת של ה הנגזרת של הביטוי הראשון ל-x, 1, כפול הביטוי השני, סינוס של x, אנחנו משתמשים בכלל המכפלה, ועוד הנגזרת של הביטוי השני, שהיא קוסינוס של x. קוסינוס של x, זאת הנגזרת של הביטוי השני, כפול, הביטוי הראשון, כפול x. אם אנחנו רוצים לפתוח כאן את הכל, הנגזרת החלקית של f, בהתייחסות ל-x, זאת היא פונקציה של x ו-y, שווה ל של x, קוסינוס של y ועוד, נשים x נשים x הזה מקדימה, רק כדי לשנות את הסדר. x קוסינוס... של x קוסינוס של y לא כל כך קשה אתם רק צריכים להפנים כי כל מה עם y זה קבוע נעשה עכשיו הפוך בעצם לא ממש הפוך, נעשה זה כעת, את הנגזרת החלקית בכיוון של y, כמה f משתנה בכיוון של y, אם אנחנו מחזיקים את x קבוע, הנגזרת החלקית של f בהתייחסות ל-y עדיין תהיה היא עדיין תהיה הפונקציה של x ו-y, הנגזרת בכיוון הזה היא פונקציה של x ו-y כעת x הוא קבוע זה הופך את כל הדבר הזה לפשוט, כל ה-x, של x, אם -x, x הוא מספר, 5, אז זה יהיה קבוע. פשוט יכולים לכתוב אותו מקדימה, זהו רק x sin של x. אנחנו יודעים כי קשה לכם להתרגל להגיד את זה, להגיד כי x sin של x הם פשוט קבועים, אבל בגלל שאתם רגילים לעשות נגזרת בהתייחסות ל-x, זה הדבר הקשה ביותר בעשיית נגזרות חלקיות. בכל מקרה, העבר הזה הוא פשוט קבוע, עכשיו פשוט נעשה את זה בהתייחסות ל-y. של cosinus של y בהתייחסות ל -y זה מינוס sinus של y. נרשום את זה בצהוב, מינוס סינוס של y. נשים את סימן המינוס כאן מקדימה, מינוס סינוס של y. סיימנו עם זה. נפתור עוד אחת. ולמען האמת נוסיף כעת עוד משתנים. נגדיר כי, לא החלטנו עדיין, רק כדי שתקבלו שת, את הרגל, גם לגבי דברים אחרים, נגדיר כי x שווה ל-a בריבוע, כפול, משהו, a בריבוע, m, Mm. Uh, כפול b בשלישית כפול c בחזקת חצי ומה יהיה נגזרת החלקית של x בהתייחסות ל-a כל דבר אחר פשוט קבוע מה יהיה נגזרת של a בריבוע לפי a זה יהיה 2a וזה יהיה פשוט 2a כפול הקבוע כפול b בשלישית כפול c בחזקת חצי אנחנו יכולים להוריד כאן את הסוגריים. ומה הנגזרת החלקית בתייחסות ל-B? סליחה, מה הנגזרת החלקית של X בתייחסות ל-B? כעת, A בריבוע וC בחזקת חצי הם רק קבועים. אנחנו יכולים לכתוב זה, זה A בריבוע, C בחזקת חצי. ונעשה כעת את הנגזרת לפי B, זה יהיה 3B בריבוע כפול 3B בריבוע. נסדר זה מחדש, זה יהיה 3A בריבוע, B בריבוע c בחזקת חצי. לא כל כך קשה. אתם רק חייבים לזכור מה קבוע ומה לא. ולסיום הנגזרת החלקית של x בהתייחסות ל-c. ה-a בריבוע וה-b בשלישית, שני אלה קבועים. נקבל a בריבוע כפול b בשלישית. כפול הנגזרת של זה לפי c. זה חצי c בחזקת מינוס חצי. או אנחנו יכולים לרשום את זה כי a בריבוע, b בשלישית, חלקי 2 כפול השורש הריבועי של C, זה רק קצת משחק באלגברה, בכל מקרה להתראות בשיעור הבא.